Sådan för, sådan son. Så. Ett gammalt talesätt som betyder att barn tar efter sina föräldrar. Detta återspeglas i hur vi beter oss, även i trafiken. Barn lär sig av sina föräldrar i både gott och ont. Allt som vi vuxna gör upprepas i barnens beteende. Om inte på en gång, så i ett senare skede. Den vuxna är en förebild för barnen. Och tro det eller ej, men även för tonåringen. Så låt oss vara värdiga det. Det är av största vikt vilken typ av mall vi ger barnet i trafiken. Barnet kopierar våra handlingar och det lärda blir en norm som barnet upprepar hela sitt liv. Även de minsta gester och knep samt respekten för trafikregler och andra trafikanter fastnar i det lilla sinnet varje dag. Barnet observerar sina föräldrar även då det tror sig vara i sin egen lilla bubbla. Ibland har vi små ögon bakom oss som ser även den minsta lilla. Låt oss se till att det gamla talesättet via vårt eget agerande betyder tryggt och säkert trafikbeteende i framtiden.